Kas tööandja printerist võib teaterpileteid välja printida või lasta lapsel tööarvutis koolitööd kirjutada? Aga ameti autoga oma elukaaslast arstile viia. Kas sõbrale võib öelda, et tema ettevõtte töötajal on krooniline haigus? Vaatame neid küsimusi lähemalt, sest ametisik peab oma töös järgima tervet hulkareegleid ja keelde. See loeng aitab selgeks teha, mis on ametiseisundi, avaliku mõju ja siseteabe korruptiivne kasutamine. Kuna korruptiise tulu ja kingituste kohta on eraldi loeng number 4, siis me nendest siin ei räägi. Korruptioonivastane seadus kohustab ametisikud kasutama ametiseisundit, avaliku vahendit, mõju ja siseteavet hea peremehelikult. Korruptioon tekib siis, kui neid kohustusi eiratakse rikkudes ning luuaks avaliku huvide seisukohast ebavõrdne või põhjendamatu eelis. Teisi sõnu saab kohustuste eiramiseks pidada juhtumeid, kus ametisik a. rikkub oma ametikohustusi, näiteks ametijuhendit või seadust, ning b. loob oma tegevusega kellelegi põhjendamatu eelise. Näiteks saab keegi kasutada teenust, mis on teistele inimestele kätte saamatu. Nende kohustuste rikkumine on väärteona karistatav 300 rahvihüiku ehk 1200 euroga. Väärdeoks muutuvad need teod siis, kui tegevus on omakasuline. Ehk ametisik tegutseb ise enda või kolmanda isiku huvides. Ametiseisundi korruptiivse kasutamise eeldus on see, et ametisikul on pädevus vastavat liikitegu teha. Kui tagas seata kohustuse täitmata, ületab oma pädevust või kasutab seda diskretsiooni reegleid rikkudes. Näiteks tolliametnik kasutab ise maksumärgita sigarette, milled on ametikohustusi täites konfiskeerinud. Ehitusnõunik valmistab ette oma naabrile ehitise kasutusloa, kuigi ehitise vasta nõuetele. Inspektor jätab oma väimehe ettevõttele trahviotsuse väljastamata. Avalik vahend on näiteks eelarvest eraldatud summa, avaliku ettevõttesse või sihtasutusse paigutatud avaliku sektori varad, nende vahendite eest värvatud tööjõuressurs või soetatud seade, tarkvara, sõidukikütus, sideteenus või elektrienergia. Näiteks võib olla kehtestatud töötelefoni ja tööauto kasutamise kord, millega piiratakse erakõnesid ja erasõite. Kui sellist keeldu või limiiti rikkutakse, on tegu ametikohustuste rikkumisega. Kui sellist keeldu asutuses pole, ei ole tegu avaliku vahendi korruptiivse kasutamisega. Vaatame põhjalikumalt ametiauto kasutamist, sest see huvitab avalikust. Ametisõidukitega tohib erasõite teha ainult põhjendatud juhtudel, näiteks kui kodus on veeavari ja tuleb kiiruga seda likvideerima minna. Asutuses peab olema ametiauto kasutamiseks eraldi kord. Tuleb pidada sõidupäevikut ja arvestada erasõitudelt erisoodustusmaksu ning nõuda sõitjalt selle hüvitamist. Isiklik ametiauto on lubatud peaministrile, ministritele, riigisekretarile, kansleritele. Aga ka nemad peavad ametiautot kasutama eesmärgi päraselt, ehk ametisõitudeks. Tuleme nüüd autode juurest ära. Korruptiivne on ka olukord, kus koolidirektor loob suveperioodiks oma lapsele töökoha. Haiglajuht viib käsukorras haldustöötajad enda juurde remonti tegema või koolitusettevõtlusega tegelev kansler korraldab oma koolitusi ministeriumi tööruumides. Aga ikka ja jälle tuleb küsida, kas loodab eelis on avaliku huvi seisukohast ebavõrdne või põhjendamatu. Kui viid tööjuures pastablietsi koju, laed töökoha seinakontaktist isikliku telefoni, lased lapselt tööarvutis koolitööd kirjutada või prindid tööjuures paar lehte erakirjapahetust, siis sa seda piiri ei ületa. Kui aga töökohavara endale võeteks või näiteks edasi müüakse, on tegu juba kriminaalkorras karistatava teoga, näiteks omastamisega. Mõju korruptiivse kasutamise näiteks on juhtum, kus politseinik kasutab oma ametipositsiooni, et aidata sõbral kolmandalt isikult võlga tagasi nõuda. Või kui minister tahab oma maja suuremaks ehitada ja viitab naabrilt algirja küsides oma positsioonile või helistab maksuametnik tuttavale politseinikule, et see viivitaks ja lasaks maksuametniku mehevenna liiklusväärdeoasjal aeguda. Kui see juures mehevend maksuametnikule maksab, on tegu mõjuvõimuga kauplamisega, ehk kuriteoga. Erinevalt mõjuvõimuga kauplamisest puudub mõjukorruptiivses kasutamises vastutasu element. Mõjukorruptiivne kasutaja ei müü tingimata oma mõju vaid võib seda kasutada vahetult enda kasuks. Mõjuvõimuga kauplemine on karistatav kriminaalkorras. Siseteave on näiteks lepingud, annebaasides olev info, kodanike kirjad, koosolekutel omandatud teave. Siseteavet saab vääralt kasutada näiteks annebaasides tuttavatele infot jagades, konsultatsiooni või nõuandes ja muud sellist. Siseteabe korruptiivse kasutamise puhul on samuti eelduseks ametikohustuste rikkumine ning ebavõrdse või põhjendamatu eelise loomine. Lisaks peab teabe avaldamine mõjutama kolmanda isiku õigusi või kohustusi. Seega näiteks avaldamata uuringuandmete kohta info jagamine ei oleks automaatselt siseteabe korruptiivne kasutamine, kui see kellegi õigusi ja kohustusi ei mõjuta.